12 поранених внаслідок ранкового обстрілу міста. Російські війська випустили по житловим районам Миколаєва більше 20 ракет. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Близько четвертої ранку. Російські війська почали масований обстріл міста. Проти мирного населення Миколаєва армія Російської Федерації застосувала ракетно-артилерійську зброю. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Платенчук. Під час ранкового обстрілу міста Миколаєва було нанесено комбіновано. Ракетно-артилерійський обстріл, застосована ракети, ракетні системи залпового вогню, типу Торнадо С та ракета типу с 300 Осинена цивільну інфраструктуру, будівлі, школи, лікарні. Тобто росіяни продовжують свою тактику тероризування місцевого населення та руйнування безвідіркового міста Миколаєва. Удари Дарі прийшуюсь по двом медичним закладам, школі та житлових будинках. Внаслідок обстрілів пошкоджені мережі електропостачання та газопроводи. На місці від самого ранку працюють комунальні служби. Працюють комунальні служби з самого втрою, техніка, облтепло, кафе-парки будуть займатися дерев'ями пошкодженими, дворники, підрядчики регістрації Інгульського району. Також буде і морська, тут займатися усуненням предметів, які нависають на домах В житлових будинках та багатоповерхівках політали усі вікна та двері. Один зі снарядів пробив кришу п'ятиповерхівки та зруйнував квартири з п'ятого до третього поверхів. В одній з квартир проживає Анна. Жінка говорить, в момент прильоту спала в сусідній кімнаті. Я рідом була в сусідній кімнаті. Бахнула так добре. Хорошо, не думала, що где-то куди оказалась камнія. Дітер, значить, обіцяють заділиться. Хто обіцяв? Всі, хто приходив, всі обіцяють. А от хто випав, то не знає. Від потужних вибухів прокинулася рина. Російська ракета впала у дворі її будинку, внаслідок чого виникла пожежа. Я проснулася зрива. Потім моя крилася вдалекотах на стоїть. И потом полетели, вот волна пошла от удара, и полетели осколки, схватила собаку, выскочила в коридор. Потом увидела, что очень горит вот напротив. И боялась там загоряться сарай. Побито все. Люстры, потолки у меня такие. Ну, стекла, конечно, четыре окна. И по той стороне тоже окно вылетело. Внаслідок обстрілів поранення отримали 12 людей. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Загиблих немає. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.